ברוכים השווים. בסרטון זה הציג את המושגים עבודה ואנרגיה. אתם אבודאי משמשים בשתי המילים יום בחיי היומיום שלכם, כך שיש להניח שאתם יודעים את פירושן, אבל לא בהקשר הפיזיקלי שלהן, למרות שיש קשר כלשהו בין ההיבטים מן הסתם. אתם יודעים מה זאת עבודה. עבודה זה כשאתם עושים משהו. אתה הולך לעבודה, עושה חיים. כדי להגדיר עבודה בפיזיקה, אני אשתמש בהרבה מילים, אבל בעצם אלו הגדרות במעגל סגור. כשנעסוק במתמטיקה שלהן, תתחילו לקבל מושג אינטואיטיבי יותר של, ה... של המהות שלהן. אז ככה. עבודה היא האנרגיה הנמסרת על ידי כוח. נכתוב את זה. האנרגיה הנמסרת... לקחתי את ההגדרה הזאת מוויקיפדיה, כי רציתי הגדרה טובה מבחינה אינטואיטיבית. האנרגיה הנמסרת על ידי כוח. זה נשמע די הגיוני, אבל אולי אתם תוהים. אני יודע מה זה כוח. כוח זה מסע כפול תאוצה, אבל מה זה אנרגיה? אם נסתכל מהי אנרגיה בוויקיפדיה, נמצא משהו מעניין. אנחנו איכשהו קושרים עבודה עם מה שאנחנו תפסים ככוח ותנועה, וזה נשמע הגיוני שאלה מושגים קשורים. המושגים האלה אינם בלתי תלויים. הם קשורים אחד עם השני. וויקיפדיה אנרגיה בתור היכולת לבצע עבודה. כלומר, כל מושג משתמש בשני לצורך הגדרתו, היכולת לבצע עבודה. אז זאת ההגדרה הכי טובה שהצלחתי למצוא, ובכל מקרה, הגדרות במילים בלבד אינן מספקות מספיק מידע. לכן, עכשיו נעבור לנוסחאות, אשר יספקו תחושה כמותית יותר למשמעות של המילים הללו. במכניקה, העבודה מוגדרת ככוח כפול מרחק. כוח כפול מרחק. אז נניח שיש לנו גוף כלשהו. אני אצייר את זה בצבע אחר כדי לגוון. אה, אוקיי, ואני מפעיל כוח על הגוף, כוח של עשרה ניוטון. אני מזיז את הגוף על הפעלת כוח של עשרה ניוטון. אה, אני מזיז את הגוף, בואו נגיד שאני מזיז אותו... בואו נגיד שאני מזיז אותו שבעה מטרים. שבעה מטרים. על כן, העבודה שביצעתי על הגוף הזה, או האנרגיה שמסרתי לו, העבודה שווה לכוח, שהוא עשרה ניוטון, נכון? כפול המרחק, שהוא אמרנו, שבעה מטרים. אז כפול... 7 מטרים. 7 כפול 10 שווה ל-70 ניוטון מטר. היחידה של עבודה היא ניוטון כפול מטר, ומכנים אותה ג'ול. ג'אוול ג'ול. בסרטון אחר אני אציג כל מיני דברים שג'ול היחידה של עבודה היא ג'ול, וזאת גם היחידה של אנרגיה. ניתן להשתמש בה עבור שני המושגים. לזכור שבהגדרות בוויקיפדיה, העבודה היא האנרגיה הנמסרת על ידי כוח והאנרגיה היא יכולת לבצע עבודה. אז נעזוב כרגע את ההגדרות האלו במעגל סגור, ונשתמש בהגדרה הזאת שעוזרת לנו להבין קצת יותר את סוגי העבודה שאנחנו יכולים לעשות. איזה סוג של אנרגיה אנחנו מוסרים לגוף כשאנחנו עושים את העבודה הזאת? אז בואו נסתכל על אה, כמה דוגמאות. נניח שיש לנו גוף. הנה כאן. יש לנו גוף... אה, גוף בעל מסה M. M. Uh, אז הגוף בעל מסה M נמצא במלוכה, ואז אני מפעיל עליו כוח. אני מפעיל כוח F למרחק מסוים. אתם וודאי מנחשים איך אני אסמן את המרחק, אני אסמן אותה באות D. D זה Distance. Uh, אני דוחף את, הגו את הגוף הזה בכוח F, שזה Force, למרחק D, The distance, and רוצה want to show שאני work אז do. So, for this operation, the work is the force of the muscle that supports the bone. I stretch the bone. What is the shape of the bone? In order to have a large angle of rotation, I need to התאוצה. אבל כן, אני בעצם גורן לגוף להאיץ. אפילו אם במנוחה בהתחלה, ברגע שנגיע לנקודה הזאת, תהיה לגוף מהירות מסוימת. אנחנו לא נדע את ערכה המספרי, כי אנחנו משתמשים ב... במשתנים ולא במספרים. בואו נסמן את המהירות כ-V. ולוסיטי. אולי אתם זוכרים את הנוסחאות של הקינמטיקה? אם לא, אז כדאי שתחזרו אליהן. אם אף פעם לא ראיתם הסרטונים בנושא של קינמטיקה וזריקות, אז כדאי שתראו אותם. מצאנו שכאשר גוף נע בתנועה מועצת לאורך מרחק מסוים, אתם רשו לי פה להחליף צבעים כדי לגוון, אז המהירות הסופית בריבוע שווה למהירות ההתחלתית בריבוע, ועוד 2 כפול התאוצה כפול המרחק. הוכחנו את שם, לכן אני לא אעשה את זה עכשיו שוב. מהי המהירות ההתחלתית במקרה הזה? המהירות ההתחלתית שווה ל-0, נכון? על כן המשוואה היא VF בריבוע שווה ל-2 כפול לתאוצה כפול המרחק. באיזה מונחים ניתן לכתוב את התאוצה? במונחי כוח ומסה. נכון? מהי התאוצה? הכוח F שווה ל-MA, או התאוצה שווה לכוח חלקי המאסה. אנחנו מקבלים ש-VF בריבוע שווה ל-2 כפול הכוח, חלקי המסה, כפול המרחק. ניתן להוציא שורש בשני האגפים ולקבל את המהירות הסופית של הגוף בנקודה הזאת. השווה לשורש הריבועי של 2 כפול הכוח, כפול המרחק, 2 כפול הכוח, כפול המרחק, חלקי המסה. כך קיבלנו את המהירות הסופית. יש פה משהו מעניין במה שעשינו כרגע. האם אתם רואים משהו שדומה לעבודה? בוודאי. יש לנו את הביטוי הזה כאן, של כוח כפול מרחק. כוח כפול מרחק, כאן. אז אפשר לכתוב משוואה אחרת. אם אנחנו יודעים את הגודל של המהירות, נוכל לחשב כמה עבודה דרושה כדי להביא את הגוף אל המהירות הזאת. אנחנו יכולים לכתוב עבודה במקום כוח כפול מרחק, נכון? כי עבודה שווה לכוח כפול מרחק. אז בואו נטפל ישירות במשוואה הזאת, כדי שלא נצטרך לעלות עוד פעם בריבוע. יש לנו VF בריבוע שווה ל-2 כפול כוח כפול מרחק. זאת עבודה, נכון? ניקח את ההגדרה הזאת כאן, 2 כפול העבודה, חלקי המסה. בואו נכפיל את שני האגפים של המשוואה במסה. מקבלים מסה כפול מהירות. נשתחרר מהסימן התחתי פה F כי לא צריך אותו. של מנוחה. אז נקרא למהירות רק V. המסה M כפול המהירות בריבוע שווה ל-2 כפול העבודה. נחלק את שני האגפים ב-2, אז העבודה שווה למסה כפול המהירות בריבוע חלקי 2. ברור שהיחידה פה היא ג'ול. זה מעניין. אם אנחנו יודעים את המהירות של גוף מסוים, אנחנו יכולים לחשב בעזרת הנוסחה הזאת שלא כל כך קשה לפתח אותה. אנחנו יכולים לחשב כמה עבודה, כמה עבודה בוצעה על הגוף כדי שיגיע למהירות הזאת. אז בואו נסתכל על זה ונראה שהביטוי הזה הוא ההגדרה של האנרגיה הקינטית. זאת האנרגיה הקינטית. בהתאם לה הגדרה זאת האנרגיה שיש לגוף עקב תנועתו, או העבודה הדרושה כדי להעיץ גוף ממצב מנוחה, עד למהירות הנוכחית. הזמן הולך ועוזל, ועל כן אני אשאיר אתכם עם הזאת, שהאנרגיה הקינטית שווה למסה כפול המהירות בריבוע, חלקי 2, או חצי M כפול V בריבוע. זאת נוסחה מוכרת, אני אשאיר אתכם איתה, זאת אחת בצורות האנרגיה. אז תשעורים המושג הזה, ובסרטון הבא, אני אציג בפניכם צורה אחרת של אנרגיה, ואז נדבר גם על חוק שימור האנרגיה. דרכו המושג אנרגיה הופך להיות מועיל, כי ניתן לראות איך צורה אחת של אנרגיה הופכת לצורה אחרת, ולבדוק מה קורה לגוף. נתראה.